Зараз в родинному домі в Білогір'ї проживає десятеро дітей, офіційною опікункою яких є монахиня згромадження Бенедиктенок-місіонерок сестра Моніка Чернецька. Її діти називають мамою. Наймолодшій Маші – 4 роки, найстаршому Ігорю, який проживає в родині – 15. Окрім сестри Моніки, за дітьми доглядають ще дві монахині згромадження. Одна із них – сестра Схоластика, розповідає, їхнє згромадження, в служіння якого входить догляд за дітьми позбавлених батьків Дослідження закриття у 1917 році на Київщині католицькою монахинею матір'ю Ядвігою. Це закриття опіка над дітьми, які залишились без батьків чи в якихось крутних ситуаціях після Першої світової війни і таких бурхливих подій на той час. Спочатку вона сама почала збирати цих дітей закриття закриття закриття закриття закриття Прокидаються діти щоранку о 7.30, разом снідають, тоді йдуть до школи і на гуртки. У кожного з них свої захоплення. Опікунка дітей сестра Моніка каже, із численних гуртків після школи всі діти приходять додому не раніше сьомої вечора. Хожу на танці, на фортепіано і ще на хор. Я саме люблю робити це, ходити на танці. Я ходжу на гітару, на гамбол. І займався футболом, але вже покинув. Я ходжу на малювання. Е, ну, ще часто люблю грати в футбол з хлопцями, гамбол, волейбол. Для вивчення уроків в дітей – окрема кімната. Для проведення часу вся родина збирається ввечері в ігровій. Сімма, збираємось, можемо грати мафію, настольні ігри. 12-річна Людмила розповідає, коли її забрали з дитячого будинку, була ще малою, але пам'ятає знайомство з родиною. Настав день, коли мала сюди, то вони ну, приїхали, ми збирали цей вірші і сюди приїхали. Це, звісно, ну, було вожитано, нас тут всі також чекали. Її сестричка, дев'ятирічна Вероніка, говорить, в їхній сім'ї, яка складається з різних дітей, є те, що об'єднує всіх в одну родину. Сім'я, батьки. Любов. <прості> Отець Павло, який опікується родинним <прості> домом, розповідає, ідея облаштувати тут на місці колишнього католицького монастиря будинок сімейного типу виникла в нього ще в 2007 році. Найскладнішим в облаштуванні домівки для дітей згадує, був пошук монахинь, які могли б їх виховувати. Я почав розмовляти з настоятельками різних орденів і виявилось, що, ну, так, праця цікава, але треба почекати, у нас немає покликань, немає, бо це така досить специфічне служіння. Опікунка дітей сестра Моніка Чернецька говорить, коли прийняла духовний сан, хотіла своє служіння Богу об'єднати з опікою над дітьми, позбавленими батьківського піклування. На запитання, як монахиня може виховувати дітей і готувати їх до світського життя, відповідає. Всім нам для того, щоб жити і бути щасливим, потрібна опіка, любов, підтримка, я думаю, що це якраз ну, сходиться з тим покликанням, які, яке я маю. Саме сестра Моніка приїздила у 2012 році знайомитися з дітьми в дитячі будинки Хмельницького. Їм, чесно кажучи, хіба байдуже, як ти одягнутий. Ти приходиш, ти з ним знайомишся, ти якийсь, шукаєш з ними спільний інтерес, якийсь контакт. І пропонує, що ти хочеш бути, якби ну зі мною, чи хочеш зі мною разом жити, чи хочеш бути зі мною в одній сім'ї. І все, і діти вони відчувають, що їх хочуть, що їх люблять, і їм все одно, що ти одягнув. Фінансування на кожного з дітей надає держава, говорить відповідальний за родинний дім отець Павло. З облаштуванням побуту і ремонтами в помешканні допомагають благодійники з дітьми щороку виїжджають на відпочинок. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.